Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, на Майдані Волі та у міському парку відпочинку «Дубовий гай» роздавали листівки з інформацією, як можна допомогти маленькій дівчинці. Долучитися до нашої благодійної акції та допомогти врятувати життя дитині – це донька нашого колеги з Ліпетровської області. Вона дуже хвора, а сім'я не має змоги обладати таке дороге лікування. На мою думку, все ж таки, не дивлячись на якісь політичні, економічні чи які негаразди, потрібно все ж таки залишатися людьми, тому краще, я вважаю, не взяти там собі випити або пачку цибарок і хоч якісь копійки пожертвувати, адже сьогодні може статися з кимось другим, завтра може статися з нами. Я скажу, що я не байдужий до такого. Запорізькі рятувальники приєдналися до всеукраїнського флешмобу. Підтримуємо, тому що це нашого рятувальника донька, це дороговартісний препарат, який врятує її життя. І вважаємо, що ну, мабуть кожен би зробив таке добро, таке добро для дитини, тим паче, що у нас велика сім'я рятувальників і сім'ю потрібно підтримувати. Аліса Шевчик народилася 18 листопада 2020 року. В січні Олексій Шевчик разом із дружиною Галиною дізналися про її діагноз. Спінальна м'язова атрофія першого типу – рідкісне нервово м'язове захворювання, розповідає Анастасія Бовдурай, рідна тітка Аліси. Хвороба лікується, каже Анастасія Бовдурай, але коштується мільйони гривень. Ми згалі родились би що У нас восім дітей. Ми з Глою народилися у великій родині. Нас восьмеро дітей. Ми ніколи не знали, що таке генетичне захворювання. І, взагалі, спінальна м'язова атрофія. Про хвороби довідалися, коли Аліса народилася. І через місяць вона дуже слабкою стала, перестала рухатися. Ми звернулися в генетичний центр, здали аналізи, і через два тижні отримали результат. Що це спінальна м'язова атрофія? Це рідкісне генетичне захворювання в Україні. Таких людей 200 з різними типами. Є чотири типи СМА. Найважчий – це перший, який у Аліси. Лікування в Україні немає. Є надія тільки на укол препаратом генної терапії. Також є сиропи, але в Україні їх немає у вільному продажу, хоча вони зареєстровані». Родина Шевчик мешкає у Кривому Розі. Олексій тато Аліси працює рятувальником. Мати Галина – лікарка швидкої. Самостійно зібрати необхідну суму на лікування вони не в змозі. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Віктор Могуров, Артем Кравченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.